مرحبا بكم في قناة أخبار دو في لا تنسى الإشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديدنا والضغط على زر اللايك لنا لنقدم لكم الأفضل دائما أغرقت الأمطار الغازية التي تساقطت في ربع المملكه يوم أمس إعداديه بمنطقه سيدي يحيى الغرب حيث كشفت مصادر أن الأمطار أغرقت إعداديه جابر بن حيان المتواجدة بمنطقه سيدي يحيى الغرب مما تسبب في تعطيل الدراسة بالمؤسسه وذكر نفس المصدر أن التلاميذ لم يتمكنوا من الدخول إلى فصولهم مما سبب حال من الاستنكار لدى أولياء أمورهم الذين نددوا بالبنية التحتية للمؤسسه وجدير بالذكر أن الأمطار شهدها المغرب يوم أمس اتباوا في العديد من الفايدانات في مختلف ربوع المملكة اشترك في قناة اخبار دو دي في لكي تتوصل بكل جديد اخبار العالم